مش مستني مش مستني مش مستني مش مستني نفس النهاية ولسه تايه جوا ظلي مش مستني مش مستني مهما في سنّه مش بنادي مش مستنيش مش مستنيش بنفس النهايه ولسه تايه جوا ضلي مش مستنيش مش مستنيش مهما غير الو قدامي سفينه مشتاق ايدي اللي هتشدني والرحله تنتهي عالمينا وانا هنا الموب بيهدني عملت كل اللي اقدر عليه بيقولوا خلص ده راحت عليه مش بس لهم اني لسه قادر مش مستني نور الشمس يدلني ابعد انساني فرصه مش هتستناني وحدي من تاني ولا عدى من قدامي مخي مش دفتر فممكن انساني كنت عالصحي والزمن علمني مش بيداوي جرح وغيري غوي دبحو سكاكين الدنيا لي شرقيني زمان لا مش محتاج للطيبة على كتفك يطلع ناس مريضة ساعتك هتكون الضريبة ينسوك لو طالت الغيبة فمش مستني مش مستني نفس النهائة ولسه تايه جوا ظلي مش مستني مش مستني مهما ما في نفس النقطة مش بنعدي مش مستني مش مستني نفس لو نجحت مين هيفرح لي لو نجحت مين هينجح بيا كم واحد مستنيني اقع كم واحد متمني الاذيه قدام كتير يضحكوا في وشي مش ياكلو لحمة نيه بشوف تعالي في الوشوش نفسي الداع يكون مكشوف مش قادر ده صف الكنية على الشمعة وبرضه انطفت لو كنت تبارد تيجي بعد ما تصفت سلام نفسي فمش لازم انطاخل نفس مليانة غير عمرها ما تصفت مش عارف أوصلك لك فلازم انتقد المبدأ يتجزق عليك لا ينطبق ما تبينش انك معي هتكملها تيجي اللعزة وهتقول لي نفطر عايشين والحيا بلا معنى راضيين ما ليش معنى تايهين في الشارع اوجعنا مستناش اللي سمعنا